ایٹ مارچ ٹو کو ملیشین ایئر لائن کا ایک جہاز کولامپور سے روانہ ہوتا ہے مگر بیجنگ تک نہیں پہنچتا اب سوال یہ ہے کہ جہاز کہاں گیا یہ بوئنگ سیون جہاز تھا جس میں نہ تو کوئی خرابی تھی اور نہ ہی الیکٹریکل فالٹ تھا یہ فلائٹ ایم 370 تھری تھا جس میں ٹو پائلٹ ٹین کیبن کریو اور 227 ہنڈریڈ پیسنجر سوار تھے جس میں سے زیادہ تر پیسنجر کا تعلق چائنا سے تھا اور یہ جہاز اپنی منزل تک نہیں پہنچا مگر آٹھ سالوں کے بعد اس کی امید باقی ہے فیبرری ٹو ٹو میں ایک بار پھر سے پلین ملنے کی خبر ملی برٹش ایرو اسپیس ریٹائرڈ انجینئر رچرڈ گوفے نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے سگنل ویک پروپیگیشن کے ذریعے اس نے پلین کا اصل لوکیشن پتہ کر لیا ہے اور وہ بھی بالکل انڈین لوکیشن کے اسی کروڈ ایریا میں ہے